يا مرحبا يا غلا مليون ترحيبا هذه الشيلة إهداء من أم بدر للحضور يا مرحبا يا غلا مليون ترحيبا تنفيذ سوالف تنفيذ سوالف بضيوفنا عنوانها الليلة فرحه بدر جحل طول العمر شي خاني فالمعرس اللي تينو كل جديد وحصري يا مرحبا مرحبا مليون ترميم بضيوفنا بدون تبديل من صادقة الويدلة ترحيبنا بديبة صدقة الغلاء والله ما يقبل بي تجيلة صدقة والله ما يقبل بي أم العرس من غلا بطبتها الليبة والليل فما ترى بعيونها تشيلة أفراحة لزادها تشيفكم هنا المعرس نغني قابل الشعر ونجيبه بغرال الكفو هي الحبل بتهالينا، بغرال هي الحبل التهليل تسال وفراعي أنه ما قولت نعم كاسي منها فارس العيلة أم العريس لصي الأشياء ستمهي النجم والشينا وطوبة بدر جمالة من مكاسيبة وطول وفوال جزايل من معامينا <تصفيق> ونال نشامات نمسنا مواجيبة واليا ويقف كل صعب ما يشيله، شينا واليا ويقف كل صعب ما تلهي شينا سنائل <تصفيق> الفخر وعلى مراقيب العبد سعز وجه الهبا بني جرم وماجد وممجل ورا جيلا دامها يا عسي يا مغر حيبا والخير والعز لابس ما تفاصيله والخير والعز لابس ما تفاصيله والخير والعز لابس ما تفاصيله